اتقوا الله اي اجعلوا بينكم وبينه وقايه بترك المحرمات وفعل الطاعات وذروا يعني اتركوا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين لا كان فيكم شيء ايمان خصكم تحيدوا الربا الا ما بغيتوش تحيدوا الربا فاذنوا يعني اذنوا اي اعلموا وكونوا على علم بانكم تخوضون حربا مباشره مع الله سبحانه وتعالى ومع النبي صلى الله عليه وسلم واكيد هاد الحرب شكون غادي يخسر فيها غادي تغلب الله عز وجل ابدا حاشا وكلا حنا اللي غادي نخسرو وحنا اللي غادي نتغلبو وهذا هذا راه شيء شيء واضح جدا اي واحد كيتعطل الريبه الا ويخرج منها مهزوما ويخرج منها مغلوبا وكيطلع ليه تيطلع ليه الشؤم ديال هذيك المعصيه من حيث لا يدري من حيث لا يدري أي واحد كيت بالربا بهذه الطرق اللي قلنا إلا وراء الله تبارك وتعالى يعاقبه إما يعاقبه في بدنه وإما يعاقبه في زوجه وإما يعاقبه في أبنائه وإما يعاقبه في رزقه يعني المهم تعاقب الله سبحانه وتعالى عقاب وتيبالك هدك العقاب والرسول صلى الله عليه وسلم تقول ما أكثر رجل من الربا إلا كانت عاقبته إلى قلة يعني الانسان هو تيدير الربا زعما باش يخرج من الازمه ولكن راه خصنا نعرفوا بان من اسباب الازمات هو هذاك الربا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اكثر رجل من الربا الا كانت عاقبته الى قله يعني راه اللي تيتعامل بالربا ما عنده الا الا الافلاس طال الزمان او قصره راه ما عنده الا الافلاس راه إلا الله سبحانه وتعالى يمهله الله تعالى راه كيمهلوا تيبالك هو طالع طالع طالع ولكن راه غير تطلع حيث يسقط تيطلع تل بلسة عالية اللي غادي يطح منها وهذا يعني أمر مشاهد لكن اللي خصنا نعرفو احنا هو أن هذا الربا هذا راه الإثم ديالو راه شديد جدا النبي عليه الصلاة والسلام تيقول الربا سبعون حوبا يعني الربا سبعين إثم أدناها أن يأتي الرجل أمه يعني راه الربا سبعين إثم وداك الإثم صغير فيهم أن يأتي الرجل أمه وكاين في واحد الحديث اخر يعني سنده حسن تيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا ياكله الانسان اشد عند الله من 36 زنيتا واحد الدرهم ديال الربا اشد اثما من 36 ديال الزنا فلو ان هذا الانسان مثلا اللي كيتعامل بالربا قلنا لي واش توقع في الزنا غادي يقول لك اعوذ بالله تتقول له دير انت ضحك عليك الشيطان حيت ما قدش يلحقك في الزنا لاحقك في الربا والربا اشد اثما من الزنا بل هو اشد اثما من زنا المحارم اللي ما يمكنش يوقع فيها الا شي واحد اللي فاقد العقل ديالو فهذا هو الاثم ديال الربا ولكن الناس راه ما فاهمينش هاد الشيء الناس راه ما فاهمين هاد الشيء ما كاين هزيت الكريدي هزيت الكريدي لا هزيت تسلفت هزيت هزيت والناس غير خدامين تيتهزوا راه هما اللي كيتهزوا ماشي كيهزوا هما اللي كيتهزوا ولكن راه للاسف الشديد الجهل الجهل وتايشوف الانسان وتيحس بهذيك العواقب الوخيمة ديال التعامل بالربا ولكن الانسان لا لا يشعر كما قال الشاعر ما لجرح بميت إيلامه الانسان الميت يكون ميت وخا جرحه كاع ما الجرح كاين اللي مجرح ولكن ما حس بانه راه راه مجروح فلذلك ايها الاحبه الكرام راه باب الربا باب قبيح جدا الله يجعلك تعيش انت في الزيارة حتى تموت احسن لك من انك تغشى الباب ديال الربا ولا انك توقع في هذا الذنب الكبير الذي هو من اشد الذنوب اثما عند الله سبحانه وتعالى وفي الاخره شوف الله تبارك وتعالى تيقول الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا يعني شوف هذو الناس اللي كيتعاملوا كي بالربا غدا يوم القيامه يفقوا في, في البعث بحال دوك الناس اللي للبس الشياطين تفق الانسان يتخبط تيتخبط يعني يتلوى ويتمرغ بحال إلى إلى لابسو الجن هذاك هو الطريقه التي تيفيق بها الانسان اللي الربا واللي تعامل بالربا في الحياه الدنيا والنبي عليه الصلاه والسلام في حديث سموره بن جندب في الصحيحين قال لك رايت لما اتاني البلكان رجلا يسبح في نهر من دم تعوم في واحد النهار ديال الدم واد ديال الدم تعوم فيه وقت من هذاك السباحه كيجيتي يبغي يطلع من هذاك الواد وتيلقى واحد الملاك جالس له في الشرب ديال هذاك الواد ويفتح هو ويلقمه الحجاره تيوكلوا الحجر وتيردوا الواد ليسبح في الدم مره اخرى وهكذا تبدا تاكل الحجر ويسبح في الدم ويسول الناس واش هدوك الملكين قال لهم من هذا قالوا لي هذا هو اكل الربا هذا هو اكل الربا يسبح في الدم وياكل الحجر ويكفي ان النبي عليه الصلاه والسلام تيقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء شوف الربا شحال تيتلعن فيها من واحد من اكله ومن وكله داك اللي كلا كل الربا وداك اللي وكلوا ليه ما يقولش لك لنا كلي اللي تيقول لك تيقول لك انا راه ما كليت الربا انا راه هو اللي كلاه تقول يا ودره النبي عليه الصلاة والسلام لعن الآكل والموكل ولا عن الشاهدين ولا لعن الكاتب شهير هذاك اللي حرر لهم الكتابة العقد ديال الربا هذا كش الدرم الدوالو ولكن ومع ذلك حتى هو ملعون والأجر والوزر دياله حتى هو قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقالهم سواء يعني هما راه بحال بحال في الإتم فمسألة الربا أمرها خطير أيها الأحبة الكرام فيجبه ان نتوب الى الله تبارك وتعالى منها